Két dolgot ért el a karantén az embereknél. Az egyik embertípus feladta az álmait, a másik pedig újakat tervezett. De miért adjuk fel az álmainkat oly könnyen? Amikor jön egy változás az életünkbe, azt az emberek többsége, mondhatni 99%-a nem tudja jól elviselni. Mert hogyha nem látjuk azt, hogy mi történik holnap után, nem tudjuk azt, hogy mi történik a jövő héten vagy jövő hónapban, akkor teljesen megzavarodunk, és elkezdünk félni. A félelem pedig legnagyobb ellenségünk. Olyan döntéseket hozunk félelem hatására, amelyeket racionális észszel nem biztos, hogy meghoznánk, mondhatni biztos, hogy nem hoznánk meg. Ezért minden egyes döntés helyzetben azt javaslom, hogy tisztítsuk ki az elménket, gondolkozzunk józanul, és Mérlegejünk minden opciót. Mi van ha, mi lenne akkor ha, mi lett volna ha. És ezt írjuk le egy papírra, akár három különböző oszlopba, és racionális észérvekkel magyarázzuk meg, hogy mi lehet a jó megoldás egy adott szituációra. Azok az emberek, akik az álmaikat képesek feladni egy világjárvány hatására, vagy egy olyan tényező hatására, ami rajtuk és tőlük függetlenül befolyásolja és határozza meg az életüket, az nem jó. Viszont ezt miért teszik meg a bizonytalanság miatt? És azért, mert nem hajlandóak felelősséget vállalni a saját döntéseikért, és szeretik az emberek azt, hogyha mást hibáztathatnak. Mert ugye sokkal könnyebb leporolni magunkat és azt mondani, hogy erről nem mi tehetünk. Vagy azt, hogy ha ő nem tette volna azt, amit tett, akkor most nem lennék olyan szituációban, amilyenben. Viszont, hogyha őszintén belegondolunk, akkor valahol te is tehetsz arról, hogy más ezt tette veled, mert anno a múltban valamikor hoztál egy döntést, aminek következtében abban a szituációban vagy, amiben most jelenleg. Ugye mindig mondom, egy életünk, egy halálunk, egyszer élünk, és abból ki kell hoznunk a maximumot. És miért ne vállalnánk kockázatot, miért ne vállalnánk rizikót azért, hogy jobb életünk legyen? És akkor van a második kategória, azok az emberek, akik már rögtön a karantén elején azt látták, hogy fú, itt változás van. A változás egyenlő a lehetőséggel. És milyen lehetőséget tudunk mi kihozni ebből a változásból? Ha nem a legjobbat. Ugye minden hozzáállás kérdése, amely szintén tanulható, és a pozitivitás nem egy veleszületett dolog. Viszont, hogyha képesek vagyunk újra alkotni, újra tervezni, ezáltal teremteni, akkor biztos vagyok benne, hogy mindenki ki tud hozni új lehetőségeket a meglévő életén belül, és egy új énje fog tudni a tükörbe nézni. Ugye többet beszéltünk már korábbi videókban arról, hogy ki szeretnél lenni a karantén végére. Hogyha megérkezett ez az éned, akkor... Kérlek kommenteld be a videó alá, ha még nem érkezett meg, de érzed, hogy folyamatban van, és a transformáció elindult, akkor azt is kommenteld be. Ha pedig meghozod a döntést, hogy igenis változtatni kell, akkor kezdj el minél előbb változtatni, hogy te is el tudjál indulni egy jobb úton, mert én személy szerint hiszem azt, hogy az univerzum azért adta nekünk ide ezt a vírust, hogy kihozzuk belőle a saját önmagunk lehetőségét, és elinduljunk még inkább az önmegvalósítás útján, ami... Vajuk be őszintén, eddig nagyon keveseknek adatot meg. Köszönöm szépen, hogy ma is velem voltál, hozzáállás Mindset témában. Ha tetszett, akkor kövess lájkolj, kommentelj, iratkozz fel, oszd meg másokkal is, hát ha segít nekik is, és inspirálod velem legközelebb is.